بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يعني احب اقول بقى في قصة زواج المهدي المنتظر من الاسرائيلية هو كمان هيتجوز فلسطينية يعني مش معقول برضو يزعل الفلسطينيين وميتجوز منهم برضو واحدة يعني عشان يقولك يعني هو راح الاسرائيليين ومجايش لينا فهتبقى عيب يعني شكلها مش حلو برضو فأكيد هيتجوز واحدة فلسطينية وواحدة إسرائيلية عشان يعمل واحدة بينهم برضو يبقى إيه العملية تمام إن شاء الله وتبقى مية مية إيه دي آخر أخبار المهدي المنتظر بالنسبة لزواجه فدي تنبؤات أنا بقولها عشان تعرفوها وان شاء الله يعني تحدث هذه الامور عندما يأتي المهد المنتظر سوف تتضح الامور اكثر فاكثر بعد انهيار السد العالي سواء قامنا بقى خلفه سد يحجب عننا المية خلف السد العالي يعني الجنوب منه او سواء ما لم نفعل شيئا وغرقنا وغرقت مصر فده بقى مش مشكله برضو لان انا حذرتهم كتير ان مصر هتغرق بالنيل لكن ما فيش حد بيستجيب ولا شعب مستجيب ولا حكومه مستجيبه واكني انا بكلم طوب يعني مش مش ناس عموما هنشوف الكلام دوت بعد انهيار السد العالي سواء فعلنا الاحتياطات الواجب اتخاذها او لم نفعل الإحتياطات الواجب اتخاذها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وحاصل على ليصانص آداب قسم جغرافيا وإن شاء الله أديكم رقم تليفوني برضو اللي يحب يتصل بيا 01285 789 سبعه ثلاثه اربعه وشكرا على حسن استماعكم